Це макет алеї національних діаспор, яку вже почали будувати на вулиці Набережній, між Інгульським мостом та городищем Дикий сад. А такий вигляд станом на 25 листопада має ділянка, де зводиться алея та мають встановити 10 флагштоків для розміщення стягів різних національних діаспор, представлених на Миколаївщині. Сам проєкт переміг у відборі у 2020 році. Кошторис майже мільйон гривень. Реалізовувати його почали кілька днів тому. Ще по весні ми планували 12 флагштоків, але подорожчали будматеріали та коли формувалося предложення на тендер на Прозоро, вже по грошам виходили тільки на 10. Враховуючи, що в місті Миколаєві дійсно проживає набагато більше діаспор, ми планували подальшому. ...розширювати цю алею. Вона не є закінченою і не буде закінченою в повному сенсі. Тому що місто Миколаїв є дуже багатонаціональним». Флагштоків менше, ніж національностей, яких на Миколаївщині налічується понад 120. Тобто в самому проєкті не визначено, які саме прапори майорітимуть на флагштоках. А під ними буде короткий опис діаспори. До міської влади надійшло звернення про зупинку робіт. «На сьогодні на совещанні я підставив письмо від національних обществ... «Сьогодні на нараді я представив листа від національних товариств. Ось я вам його покажу. З підписами та печатками голів Діаспор. З людьми, які є представниками, як, наприклад, кримські татари у Миколаєві. Ми висловили своє побажання, щоб призупинити цей проєкт. І дайте можливість нам його обговорити і зібрати всі національні товариства». Не два-три товариства, а всіх, які могли б висловити своє бажання. Можливо, свою вдячність місту за ініціацію такого проєкту. Під час обговорення присутні висловлювали свої пропозиції щодо вирішення питання. Серед них підіймати стяги по черзі, наприклад, з інтервалом в місяць, або взагалі вивісити через один прапори України та Миколаєва, а під флагштоками нанести надписи на різних мовах миколаївських нацтовариств, або підіймати стяги на державні свята цих держав. Згоди не дійшли. «Причину вимог зупинити роботи я так і не зрозумів. Дійсно є, Питання, політичні і національні питання, і дуже добре, що ми сьогодні зустрілися щодо того, щоб глобально цей проект зупиняти, я причин не бачу, і ми будемо його продовжувати. Єдине, що ми спробуємо ще раз зустрітися через два тижні з діаспорами і визначитись, як вони хотіли б побачити свою ідентичність саме на цій алеї. Ми так поняли, що проект остановлюватися не буде. Нас ми, як зрозуміли, що проєкт зупинятись не буде. Нас знову ставлять перед фактом. «Коли нас за два тижні зберуть, подумайте, що ви зможете обрати з того, що буде. Я вважаю, що це – утиск національних товариств. Ми дочекаємось офіційної відповіді від першого віцемера і звертатимемось до суду для призупинення будівництва цього проєкту. Ми не можемо допустити, щоб у Миколаєві розпалювалась міжнаціональна ворожнеча. І тільки діаспори можуть визначити, як вони це бачать і у якому форматі вони це бачать». Проєкти громадського бюджету реалізуються за міські гроші. Розробляють їх миколаївці, після перевіряють спеціалісти, узгоджують та пропускають на голосування. Голосують також миколаївці. За алею національних діаспор в 2020 році проголосувало 583 людини. Закінчити будівництво планують до кінця поточного року. На зараз – виконання підготовчі та земляні роботи, розповів Денис Барашковський. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.